Ratele creditelor în lei explodează. Reacția ministrului de Finanțe. Indicele robor la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 2,28. Cel mai mare nivel din 24 octombrie 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României, BNR, Ministrul Finanelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ce pe această temă va avea loc o întâlnire, săptămâna viitoare, între premierul Viorica Dencil și guvernatorul BNR, Muguris Zărescu. Joia viitoare va fi o întâlnire între NA prim-ministru domnul guvernator, echipa domniei sale. Va fi o discuie legat de robor, dar și despre alte subiecte. Punctul ce nu-i vin a ministerului sau a guvernului este atributul bencii naionale. Va fi pe agenda astfel de discuie. Vom vedea care sunt argumentele BNR, astfel încât lucrurile să se, se schimbe, a spus Eugen Teodorovici.